Футболістка з Тернопільської області грають у жовтій формі. Їхні суперниці у синій. Перший гол у ворота тернополян забиває гравчиня із Закарпаття Вікторія Болдіна. Після цього тернополянки пропускають ще один м'яч від закарпатської футболістки Яни Балаш. На 20-й хвилині перший гол у ворота суперниць забила тернопільська футболістка Анастасія Гримак. Після 40-ка хвилинної гри у першому таймі команди йдуть на перерву з рахунком 2-2. У другому таймі тернопільська футболістка забила ще 4 голи. Гра завершилася рахунком 6-2 на користь господарів поля. Забила покер, 4 гола. В Закарпатті не могла реалізувати 2 гола сам на сам, а сьогодні доказала, що заб'ю. Не можна недооцінювати, і переоцінювати суперника, достойно зіграли. Головний тренер збірної Закарпатської області Василь Єзай каже, сьогодні грали без дівчат з основного складу. Приїхали з двома замінами. Дуже багато дівчат захворіло у нас перед грою, ми вже мали те, що мали, ми з ними приїхали, але десь дівчатка трішки перегоріли при рахунку до 0-2 ведучі не хватило тої грової практики, не хватило того професіоналізму. Головний тренер збірної Тернопільської області Володимир Левчук каже, коли на початку гри дівчата пропустили два м'ячі поспіль, засумнівався у їхній перемозі. В другому таймі ми погорили в з ними. Дівчата дуже настроїлись. Ну і бачу, трошки команда Закарпаття трошки фізично вже і здала, а ми, в принципі, регулярно тренуємося і якраз це дало можливість нам їх дотиснути і забити ще кілька голів. Ми зараз війшли в чотири найкращих команди. Зараз в Києві в цей момент проходить жеребкування, і я ще не знаю результати цього жеребкування, але знаю, що є ми, є Умань, є Володимир-Волинський і він, він це все Слава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.